pienen suomi pariin. Tätä varten sä ainoastaan kynän ja paperia. Luvassa on kymmenen kysymystä, joista jokaiseen on kolme vastausvaihtoehtoa. Ja näistä vaihtoehdoista aina yksi on oikein. Kun kirjoitat sun vastauksia paperiin, niin kirjoita siihen aina kysymyksen numero ja sen perään sitten vastausvaihtoehdon kirjaen. Ja homma etenee niin, että mä luen nämä kysymykset ääneen yksi kerrallaan. Ja ne kysymykset tulee näkyviin myös tähän videolle. Ja kysymysten välillä on aina pieni hetki aikaa vastata, mutta toki tämän videon voi halutessaan välillä myös pysäyttää, niin ei ainakaan tule mikään hoppu siinä vastatessa. Ja oikeat vastaukset kysymyksiin löytyy sitten ihan tämän videon lopusta. Jeps, ei muuta kuin onnea peliin ja aloitetaan. Kysymys 1. Mikä on Suomen yleisin puulaji? A. Vaahtera B. Mänty C. Koivu Kysymys 2. Suomea kutsutaan tuhansien järvien maaksi. Montako järveä maassa oikeasti on? A, noin 19 000. B, noin 90 000. C, noin 190 000. Kysymys kolme. Mikä on naisten yleisin ammatti Suomessa? A. sairaanhoitaja B. myyjä C. toimistosiivooja Kysymys 4. Kuka oli metsän jumala muinaisessa suomalaisessa jumantalustossa? A. Tapio B. Mielikki C ukko Kysymys 5 Kuinka vanhaksi jokihelmisimpukka voi elää A yli 50 vuotiaaksi B yli 100 vuotiaaksi C yli 120 vuotiaaksi Kysymys 6 mikä oli vuonna 2019 suosituin tytöille annettu etunimi Suomessa? A. Aino B. Sofia C. Olivia Kysymys seitsemän. Mitä ovat mutu, kolmipiikki ja törrä? A. Hyönteisiä B. Sieniä C. Kaloja. Kysymys kahdeksan. Mikä näistä on juannusyönä tehtävä naima onneen liittyvä taika A. Kurkista järveen. B. Laita vasensukka jalkaan väärinpäin. C. Kerää kukkakimppu. Kysymys 9. Kuka Suomen presidenteistä on voittanut korkeushypyssä SM-kultaa? A. Mauno Koivisto. B. Juho Kusti Paasikivi. C. Urho Kekkonen. Kysymys 10. Mikä seuraavista on suomalainen keksintö? A. Dynamiitti. B. Kävelysauvat C. Juustohöylä Jeps, se oli siinä. Kiva kun olit mukana ja osallistui. Toivottavasti oli hauskaa. Oikeat vastaukset löydät siis kohta tämän videon lopusta. Eli tässä kohtaa mä toivotan vaan, että... Kivaa päivää ja moikka!